Morjesta vaan kaikki ja tervetuloa uuden videon parin. Tällä kertaa meillä olisi aiheena tämän 400 euron pelikoneemme, jonka tuossa kesällä on jo kasailinkin. Mutta silloin sen testaaminen jäi, kiitos kovien helteitten. Joten nyt vihdoin ja viimein testataan, onko tästä koneesta yhtään mihinkään. Ja tähän muuten yhdistin niin uutta kuin käytettyäkin osaa. Ja ennen kuin lähdetään katsomaan, mitä osia tähän tulikaan, niin mainitaan, että jos nuo uudet osat vaihtaisi käytettyihin, niin koneen hintaa saisi panettua vielä jonkin verran alemmaksi. Mutta minusta niitä ei kannata käytetty ostaa. Lähdetään liikkeelle Kotelosta, joka on iCube 220T-RGB Tembe Class Corsairilta. Tämä oli aivan mahtavassa tarjouksessa Multitronicilta, eli vain 3990. Virta lähteeksi tuli Fraktalin Ion Plus 560 w 80 Plus Platinum modulaarinen virta -lähde. ja Tämä maksoi multitronikista. 63,90. Sitten viimeinen uusi osa, joka oli a SU630 480 giga 2,5 tuuman 100 SSD. Ja tämä tuli myös multitronic Ja tämä maksoi 53,90. Sitten käytettyjen pariin, ja lähdetään liikkeelle tärkeimmästä, eli emolevyksi LGA-1155-kantainen asuksen P8Z68V. Ja mukana tuli Core i5-2500K-prosessori, ja tämä maksoi 40 euroa Tech-PPSstä. Mutta... Prosessoriksi ei tullut tuo 2500K, vaan aivin britsi Core i 7 k jonka yli 4,6 GHz, ja se maksoi huutonetistä 30 euroa. Sitten muisteiksi 16 giga 1866 MHz CL10 muistia Corsairilta jotka ylikelottuivat 2133 133 MHz, ja nämä myös huutonetistä hintaan 42 euroa. Näytön ohjaimeksi Gigapyten Radeon RX 570, jonka GPUn osalta ylikelottiin 1450 MHz ja muistien osalta 2000 MHz. Tämä on hyllystäni, mutta näistä pyydetään 80-110 euroa, joten laitetaan tämän arvoksi vaikka 90. Ja viimetteiksi prosessori jäähymme, eli Deepcoolin 240 mm AIO, joka on muuten maannut hyllyssäni jo monta vuotta. Mutta muistaakseni tästä maksoi 30 tai no 35 euroa. Joten sanotaan, että tämän arvo on vaikka se 35 euroa, eli koneelle jäi hinta karvan alta 400 euroa, eli 395 euroa, jos oikein tarkkoja ollaan, ja mehän olemme hyvin tarkkoja. Ja jos emolevy mukana tulleen korei 5 2500 k myisi pois. Niin, siitä voisi saada semmoisen 10 euroa. Eli lopullinen hinta 385 euroa plus Windows-lisenssi, jos semmoisen haluaa. Ja semmoinen maksaa 15-145 euroa, riippuen mistä sen tietenkin ostaa. Tai sitten käyttää Windowsia ilman lisenssiä, tai käyttää jotain lukuisista Linux-distroista. Mutta se koneen osista. Lähdetään nyt vilkaisemaan, kuinka tämä suoriutuu suositusta peleistä, kuten Kyberbank 2077 ja Overwatch 2. Mutta ennen sitä pakko mainita, että testien jatkot videolla sitten käydään ylikeuttamisasiat tarkemmin lävitse. Sekä keskustellaan esimerkiksi, mitä mieltä olen tuosta Corsarin kotelosta. Ja varmaan monelle tärkeimpänä testataan, Tällä vielä iso kasa muita pelejä, kuten Armare forkeri, Forza Horizon 5. Mutta nyt pelejen parin, Mars!